Ви коли народжували? Першого травня. Що ти там світашся, так? Да? Подобається, не подобається. Очі закрили, каже, не подобається. Ага. Як ви себе почуваєте після пологів, дитинка? Я почуваюся добре, і дитина теж. Задоволені? Так. Да. Да. Все добре, да? Це породілля Дарія Сухору Каже, це її перші пологи, тому допомога акушерки під час премії була дуже важливою для неї. Пологи пройшли добре, швидко. І акушерка ну, дуже допомагала зі всім і підтримувала, і підказувала, як, що правильно робити, як дихати, і ну, зіграла дуже важливу роль. З самого початку вона там підготовлювала, вона там маніпуляції різні там проводила, робила. Уколи ставила там за серцебиттям дитинки, також постійно приходила, дивилася, нам розказала, показала мені, мені особисто, коли в доньки потуги то між перервами я повинна була заміряти також серцебиття дитинки, слідкувати за серцебиттям. Валентина Куца, кошерка пологового відділення Хмельницького обласного перинатального центру, каже, працює у Хмельницькому обласному перинатальному центрі від початку його заснування. Деколи потрібно побути, вони просять, щоб побудете біля мене, якщо немає партнера, і поговорити там. І... І взагалі, да, так, психологічна допомога потрібна жінці в пологах. Вона багато, є такі, багато хочуть поговорити, побудьте біля мене, я хочу з вами поговорити про то, про все, що далі після народження я маю робити з дитинкою, все, все їх цікавить. 20 років роботи було немало складних пологів, каже Валентина Куца. Було такий випадок, що перша дитинка народилася, а друга – прийшлося в операційну йти. Ну, Непоперечне положення ну, не змогла народитися, йшли в операційну. Буває, що з одного з погляду розумієш лікаря, що, що зробити, і ну, стараєшся все, як сказали, так і робити. Це у вас народився хто? Хлопчик, дівчинка? Дівчинка. дівчинка. Моя друга дівчинка. А вже друга дівчинка? Так. Перша чекає вдома свою сестричку з нетерпінням. – Як назвали дівчину? – Соломійка. А ще, каже, інколи батьки просили допомогти вибрати ім'я новонародженим. – Є так декілька імен, що вони не можуть вибрати. От і да, запитували, підкажіть, будь ласка, як на вашу думку, яке би краще ім'я підходило моїй дитині. Запитуємо, як називається батько, як дивлячись, краще звучить ім'я по-батькові. Так підказують, деколи, да, коли лікаря, акушерка, да, таке бували випадки такі, да. На пологах акушерка і лікар це невід'ємний тандем, каже лікарка-гінекологиня Наталя Мельник. Акушерка більше часу проводить з жінкою, ніж лікар, бо лікар він є, ну, один, так, на всіх, як ви чергова зміна, а акушерка 90% на навіть 90, так, з жінкою, і вона частіше з нею контактує, так? більше її якби, пізнає, знає, що більше турбує жінку. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільні новини, Хмельницький.